Добрий вечір, пане Василю. Вітаю. Пане Василю, до слова про амбулаторії не йдеться про підключення тепла у ці дні, лише про стаціонари? Ну, власне, як зазначили керівники комунальних підприємств, якщо амбулаторії будуть звертатися з відповідними листами, і якщо є можливість опалювати їх окремо без цього будинку, то безперечно така можливість буде. Якщо амбулаторія знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхівки і займає там половину поверха, то, звичайно, можливості подати окремо опалення для них не буде. Почули у сюжеті, що шпитальна Чорновола відмовляється від отримання тепла. Це з чим пов'язано? Ну, я думаю, перш за все, це пов'язано з фінансами, так? Адже вартість опалення для бюджетних установ зросла порівняно з минулим роком майже удвічі, під для бюджетних, так? Тому, якщо торік було 1800 гривень за одну калорію, то цього року вона коливається на різних підприємствах, на два підприємства, від 300-400 за одну калорію до 3600. І, мабуть, спочатку написали листа, а коли зрозуміли, що то буде для них дорого, мабуть, прийняли рішення поки що обійтися. А що ж би Ви рекомендували у таких ситуаціях робити, коли такий дорогий газ, але ж установи встановлено опалювати треба? Ну, мова йде про відтягнення так на сезон. Звичайно, коли на вулиці буде навіть мінус один, я не говорю вже там мінус п'ять чи мінус десять, тут особливо вже ніяк не поекономиш. А зараз, поки є можливість десь отримувати температуру в рівні 17-18 градусів, можливо, у якихось закладів є можливість опалюватися електрообігрівачами, підтримувати якусь температуру. Звичайно, вони цим і користуються. Ну, а, власне, тут вже головна, насправді, біль не закладів не директорів закладів, а власників, так? в зв'язку з, з, з суттєвим подорожанням газу Хмельницькою міською радою на 2,5 місяці опалювального сезону 2001 року. Додатково на сесії буде виділено 39 мільйонів гривень. Це величезні кошти, які могли би бути потрачені на якісь капітальні ремонти, будівництво, реконструкції, але містянам через міський бюджет, через податки доведеться ті кошти віддати за газ. Ще звернула увагу, що на розгляд сесії міської ради виноситься пропозиція про надання дозволу Хмельницьк теплокомененерго на отримання кредиту найбільше 50 мільйонів на поповнення обігових коштів. Які, які перспективи прийняття такого рішення? Ну, на цього... буде на сесії буде виносено е, рішення про е, надання дозволу для обох теплопостачальних mm -hmm. підприємств. Е, Можливо, не знайшли, не помітили, але десь там мало бути би ще повідомлення про надання дозвіл для південно-західних тепломереж. Ми почали цю роботу ще у серпні цього року, коли побачили ціни на газ, коли побачили умови передоплати за газ так, на початку. Літа, на початку, навіть середини весни, ми активно чули від київських чиновників про те, що ми переходимо на ринкові умови. І, власне, в тодішніх умовах, в тодішніх договорах вимагалася проплата наперед за весь обсяг газу, який ми маємо спожити в наступному місяці. Грубо кажучи, до 30-го. Жовтня ми маємо заплатити за весь газ, який споживаємо в листопаді. А Відповідно, в листопаді ми надамо людям тепло, а з людей зберемо гроші тільки десь середині грудня, в кращому випадку, а дехто може і до кінця грудня, і дехто в січні буде ще розраховуватись. І так виникають величезні касові розриви. Газ дуже дорогий, і ми розуміємо, що це десятки мільйонів гривень тому власне ми почали ту роботу з державними банками, наразі працюємо з Укргазбанком і власне нібито все йде до того, що ми зможемо заключити ці угоди. Що це означає, що у нас буде Можливість до кредитних коштів в розмірі теплокомуненерго – 50 млн, південно-західні – не менші, рівні 20 млн. І за тою умови, що нам треба буде грошей терміново заплатити за газ, для того, щоб нас не обрізали наші теплопостачальні підприємства від газопостачання, ми звідти будемо брати. Буде можливість їх повернути – повернемо, але мова йде про те, що основна початок Гасіння активних активно кредиту це березень, квітень, травень. По суті, вже по завершенню опалювального сезону, коли люди вже розрахуються за то тепло, яке спожили. Взимку. Це в тому ідеальному випадку, що всі розрахуються. А от ви зауважили, що буде можливість, то розрахуйтесь за кредит. А якщо такої можливості не буде, е, що то? Я мав на увазі, що будемо розраховувати за кредит в межах дії того кредитного договору. Так? Тобто, обов'язково маємо розрахуватись до травня. І розрахуємося. Іншого варіанту немає. Але це відсотки. Так? Якщо будуть якісь вільні обігові кошти, дай Бог, у підприємства, то вони, до прикладу, в жовтні взяли кредит, що в листопаді з'явилися кошти, в грудні його погасили. А те, що його обов'язково доведеться погасити до травня, це не обговорюється, адже там застава, і застава – це майно. До прикладу теплокомунерго заставило котельню на Зарічанській, 32. Тобто, мова не може йти про те, щоб не віддати. Ну, віддати Звичайно. має саме підприємство? Звичайно, так. Може так. бути таке, що доведеться долучати кошти із бюджету міста? Насправді, навряд чи нам вийде не залучати кошти з бюджету міста, хоча дуже би не хотілося витрачати кошти з бюджету не на будівництво, а на газ. Але ви, мабуть, бачили, днями був підписаний меморандум між урядом, нафтогазом, асоціацією міст. І згідно того меморандуму досягнутий компроміс щодо постачання тепла взимку. Згідно з цього компромісу, міські ради зобов'язалися не піднімати плату за тепло для населення у сезоні 2001 2022 року. Чітко зрозуміло, що якщо не піднімати ціну, а газ зріс, зріс суттєво, доведеться дотувати з міських бюджетів цю різницю. Що ми отримали взамін від уряду – ми отримали, принаймні, фіксовану ціну для, на газ для бюджетних установ. Адже 17 гривень, яку нам обіцяють, чудово, що обіцяють, аби тільки що це було прописано в договорах, поки що його немає, це менше, ніж 25, як зазначалося на жовтень. Це менше, ніж 30, по яких цінах зараз також торгують на українському ринку. Тому, власне, дійшли такого діалогу, такого компромісу, він далеко не ідеальний, але в системі 2021-2022 року плануємо працювати саме так. Угу. Ну, ви зауважили про меморандум. Це дійсно меморандум – це ще не договір, це ніби така угода про наміри. Ну, у нас так? був а, меморандум у січні-лютому минулого року, і уряд не виконав жодного пункту. От я до того і меморандум. веду, що коли очікуєте, чи були на тому саміті якісь обіцянки, що коли можуть бути за цим меморандумом реальні договори? Що були гарантії, е... що пройдемо спокійно опалювальний сезон? Ну, відносно спокійно. На жаль, люди деколи вживають таку фразу «спасіння утопаючих – діла рук самих утопаючих». Да? У мене таке враження, що е, уряду саме таке бачення. Да? Є міський голова, ви собі там е, вирішуйте його. Ви меморандум підписали, так, тепер вирішуйте. Так, ми підписали, тепер вирішуйте. Я сумніваюся, що уряд дотримується повністю всіх своїх зобов'язань по тому меморандуму. Разом з тим, маючи дуже гіркий досвід міських голови, не залишиться це питання в тому, що все підписали, чекаємо. Наш міський голова буде мати е, зв'язок е, з, е, з Чернишовим віце-прем'єром, щодо того, яким чином е, ми будемо впроваджувати наші Да, Тобто ми не будемо чекати і будемо наполягати на тому, що те, що на себе уряд взяв, обов'язково взявся виконувати. Скажіть, будь ласка, яка ситуація із модернізацією, модернізацією теплопостачальних підприємств на етапі підготовки до опалювального сезону в цьому році? В порівнянні з попередніми роками, як це відбувалося? Ну, не можна завжди і без кінця щось модернізувати. Я вважаю, що наше теплопостачальні підприємства за, за період, мабуть, десь 2007 року, зробили дуже і дуже багато наслід для економії газу, для економії трудових ресурсів. До прикладу, в 2007 році теплокомунерго споживало 100% мільйонів кубів газу, зараз воно споживає 50 мільйонів кубів, тобто вдвічі менше. Окрім того, скорочення штату працюючих також відбулося майже вдвічі. Чому це сталося? За рахунок модернізації котелень, за рахунок заміни теплових мереж, за рахунок використання альтернативних джерел палива і пілетів, і щепи. Внаслідок цього ми, до прикладу, на сьогодні маємо один з найнижчих тарифів для населення серед обласних центрів. Тобто, весь 2020-2021 рік ми відпрацювали на тарифі менше, ніж 1,5 тисячі гривень. До прикладу, сусідні міста працювали в районі 1800, а зараз розмовляли ми з Рівнем, там приватна компанія теплопостачальна планує встановити тариф на рівні 3 тисячі гривень за одну гіокалорію. Тобто вдвічі дорожче, ніж зараз в Смельницькому. І розуміючи, наскільки вагомою є платіжка за тепло взимку серед комуналки, я навіть не, не, не уявляю, яким чином мають оплатити люди в рівному тут дуже важку комуналку. Тому, власне, є розуміння і жодним чином порушувати ту домовленість, наш міський голова не буде. Я правильно розумію? То в цьому році не модернізували ні мереж, нічого? Ні. Це робота, яка ведеться. В цьому році ми замінили 4 кілометри старих мереж на нові попередньо ізольовані труби. В цьому році ми замінили відремонтували капітальну когенераційну установку на Бандери. Це та установка, яка дозволяє теплопостачальному підприємстві самостійно виробляти електроенергію, не купляти її дуже дорогу, що дозволяє утримувати невисокі тарифи. На вулиці Івана Павла II, Південно-Західній тепломережі, замінили пальники, що дає можливість економії газу до 10%. Тобто, власне, та робота ведеться, ведеться постійно. Але е, варто зауважити, що е, наразі щось зробити таке, щоб дало там дуже вже е, суттєву економію неможливо, адже дуже багато вже зроблено. Ви сказали колегам, що наприкінці жовтня плануєте давати тепло в квартири, а, до речі, і у школи. От скажіть, в попередні роки в школи давали разом із садочками, із лікарнями. Чому в цьому році не так? Дуже дорогий газ. І з розумінням того, що в садочках дітки лягають спати, і вони зовсім малі, і температурний режим в будь-якому випадку має бути витриманий, і ми його подали. У школі дітки старші, у школі дітки перебувають значно меншу частину часу, і так поки що трішки відклали. Так, Ми будемо бачити, якщо температурний режим буде далі падати, звичайно, що школи також подамо. Але з... Саме з тією економії, економії міського бюджету, поки що школи не опалюємо. Що стосується населення, то тут завжди, що восени, коли включають опалення, що весною, коли вже пора вимикати, люди діляться на таких два абсолютно Табори з абсолютно різним баченням. Навіть якщо я ми ввімкнемо у жовтні, частина людей буде казати, що нащо вімкнули і так жарко. Це, грубо кажуть, ті люди, які живуть з південної сторони, їм тепло, так? Іншим, іншим холодно. Е, розуміємо, що десь не дуже комфортно, цей період він щорічно, щорічно комусь жарко, комусь холодно, десь підігріватися обігрівачами. Але, власне, поки немає середньодобової протягом трьох днів мінус вісім, ой, я перепрошую, да, mm -hmm. плюс вісім, не хотілося б, щоб дочекатися до мінус вісім, а потім вмикати, ми обов'язково раніше так. вимкнем, mm -hmm. да? тим більше, що технічно котельні повністю готові, працівники всі готові, об'єми газу закуплені, з Хмельницьк газом є домовленість і суттєві оплати по транспортуванні газу, тобто немає якоїсь проблеми, що не запускають газ, тому що не готові. Готові повністю і навіть більше тепло, теплопостачальні підприємства, мабуть, вже би хотіли б запускатись, тому що чим більше тепла продадуть, тим більше зароблюють. Але тут треба знайти золоту середину. Тобто, якщо середня добова температура опускається до 8, до плюс восьми, то населення може розраховувати, що… Так, протягом що... трьох протягом... днів, так. Якщо один день було плюс вісім, а далі знову піднялась температура, uh -huh. не вімкнем. Скажіть, будь ласка, чи будете враховувати такий момент, як заборгованість будинку, ну, всього будинку за, ну, перед теплопостачальними підприємствами? На би... чергові ще це буде впливати? Так, якби ми надали такий дозвіл, це було б для теплопостачальних підприємств величезною радістю помститися боржникам, да? Але, насправді так, але і насправді так не буде, тому що немає в будинку будинків, де 100% боржники. Є люди, сумлінні, платники, які не мають ніколи боргів, вчасно розраховуються, і звичайно, що вони не можуть страдати через те, що є сусід, який е, десь не опалюється. Пальний сезон в Хмельницькому починається дуже швидко і, зазвичай, без е, якихось суттєвих проблем. Протягом однієї двох діб все починає гріти і все починає працювати без виключення. Між іншим, люди вже до того звикли, приймають як належне, але, до прикладу, я не буду називати міста, але є міста, де півтора тижня запускають опалення, під час запуску опалення починають рвати труби, бити гейзери, фонтани. У нас того немає, люди до того звикші і, звісно, я згоден, що це нормально, так має бути. Та? От, тому, власне, опалення буде запущено одночасно, а з боржниками, з боржниками будемо судитися, і так не буває, що хтось хитрий не оплатить. Оплатять всі, і оплатять, окрім того, ще судові збори, оплатять, окрім того, ще стягнення за несвоєчасну оплату. І, на завершення, чи є впевненість у тому, що бюджет громади все ж таки впорається з такими викликами у вигляді подорожчання газу і на чому все ж таки доведеться заощаджувати насамперед? Звичайно, що впорається. Тут є речі, які можна не зробити, так, але опалити – це обов'язково. Можна чуть -чуть, трішки, вибачте, трішки пізніше почати опалюваний сезон, можливо, трішки закінчити. Але в квартирах має бути тепло, в е, бюджетних установах має бути тепло. Ми технічно готові і обов'язково тепло буде. Я дякую вам за роз'яснення і за надію, що пройдемо спокійно, нормально цей опалювальний сезон.